Льюїса, звісно, був розчарований, по ньому було одразу видно, що він думає про Ніко. Потім він розповідав, що по телеметрії, яку подивилися стюарди гонки і на якій вони нічого не побачили ем, кримінального, він сказав, я побачив те, що мені треба було побачити. Я знаю, що там сталося, натякаючи знову ж таки на те, що це була навмисна помилка. Реакція Льюіса Хеймлтона в цій ситуації, в, ситуації, в якій він нічого не може змінити, це вже сталося, ем, для мене вона… Ем, Дуже прикро. Він не пішов на контакт із напарником. Те, що він одразу вказав усім, що напарник – шахрай, те, що він перестав з ним спілкуватися, він цю ситуацію загострює. І загострив її так, що далі усі чекають тільки зіткнення. Коли воно станеться? Пам'ятаємо його протистояння з Алонсо в команді Макларен. І тоді, я думаю, що більшість були на боці Льюіса, тому що тоді Алонсо виставили злодієм в цій ситуації, а Льюіса Хеймлтона – жертвою. Тепер, дивлячись на те, як реагує Льюіс, я б сказав, що це одного поля ягоди. Що буде робити команда Мерседес в цій ситуації? Чи зможе вона контролювати своїх пілотів? Минулого року там був Бронд, людина з авторитетом, яка в Малайзії, коли Нікоб їхав швидше Льюіса і хотів поборотися за подіум, можливо, навіть з Red Bull за перемогу в гонці за друге місце, він сказав, що залишайся на позиції, не обганяй. Сказав так, що той змирився. Він навіть не думав робити щось інше, але потім команді сказав, що запам'ятайте цей момент, мовляв більше такого не робіть зі мною. Нікі Лауда, він, звісно, авторитет. І він зараз безпосередньо спілкується з пілотами. Але я не думаю, що в нього є той авторитет, який був Роса Брона. Ті е, випадки, коли Льюїс використовував інше налаштування мотору, ніко використовував, що ввелось в Монако, це це ознаки того, що ніхто не контролює пілотів до останнього. А отже, в якийсь момент цей конфлікт виліться в щось дуже велике. Враховуючи це автоспорт, небезпечний вид спорту. Я думаю, що команда намагатиметься зробити усе можливе, щоб це не призвело до зіткнення, тому що будь-яке зіткнення, будь-яка конфронтація на трасі це небезпека для життя не тільки пілотів, але й гонщиків інших команд і глядачів, маршалів, таке інше. Вітіско спортивне відео.